Hjertelig velkommen til modul 4, bildebehandling. Når vi skulle lage denne modulen så satt vi oss ned og så brainstormet vi og så tenkte vi hvilken kompetanse trenger lærere i norsk skole i dag i forhold til bildebehandling. Og det er ikke det å stikke under en stol at her har ting forandret seg veldig de siste årene. Også altså, er det ikke den samme kompetansen du trenger i dag som du tänkte for fem år siden. Ting er veldig mye mer på vei over på mobile deviser, apper, telefoner, iPad og så videre, enn det som traditionellt var Mac'er og PC'er tidligere. Så vi har prøvd å ta litt de nye tendensene opp i oss, selv om vi beholder en del gamle basic grunnverdier i forhold til bildebehandling. Om vi brainstormer så tänkte vi hva trenger en lærer? Jo mye av bildebehandlingen skjer PowerPoint, så det har vi noe om. Og så har vi lagd en oppgave som inneholder mange praktiske ting i forhold til med bildebehandling. så som altså beskjære, hvordan man tegner, ulike filformater, filtre, kunne ta skjermdom både på datamaskiner og på håndholdte devices. Vi har dette må å kunne tegne oppe på bilder og utheve ting. Det å skifte ut bakgrunn, det å liksom dra på en virtuell skoletur, der du plutselig har New York bak deg, og kan late som du er på tur i en reportasje eller reisebrev fra New York, det tenker vi er noe man skal kunne. Dette må kunne oppløsning har vi også med i den oppgaven. Så har vi også en oppgave i Google SketchUp, og det er et såkalt CAD-program, altså at man tegner arkitekt-tegninger, for eksempel av skolen sin, eller av små ting som man for eksempel skal kunne skrive ut på en 3D-printer. Og denne SketchUp-oppgaven den kan operere med ekte størrelser i det man produserer. Og så til slutt så har vi gått inn og tittet på hvordan dette her med bilder og algoritmer jobber sammen. då tänker vi på sånne ting som ansiktsgjenkjenning og hvordan en del ulike nye moderne apper kan forandre virkeligheten enten gjør deg yngre eller eldre, eller gjøre deg til et kunstverk, og så videre. Så det har vi også en oppgave på där du ska titte på hvordan du kan bruke algoritmen til å forandre virkeligheten. Da tror jag vi bare kjører i gang. Lykke til. Her er modulen bildebehandling på ikt